В Миколаєві музиканти військового оркестру 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова спільно зі студентами коледжу мистецтв на кількох локаціях водили козу, до свята Василя та Миланки грали та співали народні пісні. Творча група курсувала містом в автобусі, виходячи на зупинках та майданчиках, де є люди. Там давали десятихвилинний концерт. Відправною точкою став супермаркет на Намиві, далі артисти рушили в бік площі Перемоги. Ви дивись і господарю, подивися на кошару, та новички посадились, а я дочки народились. Погошне, гроші не полова, те я дочинка, чи добра. Віця здавна в Україні святкували свято Меланки Василя, і ми вирішили підтримати цю українську традицію разом з Миколаївським коледжем культури та мистецтв з дівчатами з хлопцями, разом з оркестром, бо армія з народом єдині. Ось цю традицію привітати людей зі старим новим роком, поважати їм щастя, миру та перемоги усім. Пісні взагалом це щедрівки, колядки. Також водимо козу, меланка, василя. Тобто, все в українських традиціях. Як самі поляни як немає, дайте гроші. Ви колєдники, хороші. Ви селедини, я у мариці. Ви та <постав> всіх імі мами радилися. Дорожі, ми таке <постав> лаві. <постав> ви <постав> красиві всі, ой красиві. Ой, ви біля. О, В мене таке відчуття, отут тримтиць, сльози течуть, знаєте, це в житті народилася нова Україна. Люди починають розуміти, що прийшло воно настояще давнє-давнє українське царство, і все воно живе. Нехай вона буде. Нехай ці прокляті москалюки знають на душі, що українці їх сотворили. Українці їх і загонять куди-небудь. Туди, щоб вони більше ніколи не були.